Hei! Tällä videolla esittelen, miten helposti PowerPointin kääntäjätoiminnolla onnistuu tekemään rinnakkaisversioita samasta esityksestä. Ja kokeeksi näytän yhden kalvon kääntämisen. Siinä on Zoom-työpajani tavoitteita ensin suomeksi, sitten ruotsiksi ja englanniksi. Tältä ne sitten loppujen lopuksi näyttäisivät. Minusta automaattikääntäminen sopii erinomaisen hyvin juuri PowerPointiin, jossa virkkeet ovat lyhyitä.